De får lige en blok af mig her. Det er mig. Okay. Ja. Og så vil jeg bede jer om at tegne det, I brokker jer mm. over. Det er noget onlineundervisning og en god tegning af mig. Så det er min brok, når onlineundervisningen bare er for at skære hjørnerne og ikke, og ikke gøre det godt for os studerende. Det skulle sgu lækkert at have friske forelæsninger, og ikke nogen, der er to år gamle og dårligt produceret. Hvad nu hvis jeg sagde, at I kan få indflydelse på det ved at deltage i Unival? Så det er det, der kan Ja, det kan du da finde. Ja. ja. Fedt.